Lékařská fakulta v Hradci Králové připravila druhý ročník podzimního medikempu. Vybraní studenti gymnází tak mohou v průběhu čtyř dnů nahlédnout do studia medicíny. Je to akce, která vznikla tady víceméně náhodou minulý rok a pro obrovský úspěch, se rozšířila sama mezi studenty a díky jejich médiím, jako je Facebook nebo Instagram, se oni dozvěděli ostatní a dokázali jsme přilákat do Hradce bezmala 40 dětí. Já jsem Niu Stefany přijala jsem z Prahy a zatím teda jsme byli na ústavu fyziologie. zkoušili jsme si odběry krve, to bylo moc zajímavé a teď, jsme byli před na simulátoru srdce a plic, tak to mě taky moc bavilo a těším se moc na další program. V jsem prvýkrát, město se mi ven mi páčí a vlastně včera jsme toho veľa pochodili, takže už jsem viděla také ty zakutě. zakuče a určitě to ještě raz príjdem, takže velmi se mi to páčí. Cílem akce, která se koná od 3. do 6. září, je ukázat zájemcům, jak probíhá současná moderní výuka na zdejší fakultě. Je to velmi pestý program, na 14 pracovištích budou, budou dva dny a pak v neděli je čeká akce, která se ponese v duchu typů a triků pro přijímací zkoušky. Všem účastníkům by toto soustředění mělo pomoci při rozhodování o dalším studiu na vysoké škole a výběru budoucího povolání. Studenti jsou velmi aktivní, je vidět, že mají zájem o, o lekárské povolaně a jde jim to velmi dobré.